مرحبا بكم اليوم نعمل وصفة جديدة دجاج نباتي هو للنباتيين كتير هو روعة كبديل، يلا روح الوصف فطر بنجيب علبة فطر معلبة، كمية الفطر هي اختيارة نطحن الفطر بالماء وإذا عندكم حساسية من مواد الحافظة ممكن نغسلها ونعبيها ماء من الصنبور ماء عادي، نطحنها ناعمة. هيك اصبحت جاهزة. ممكن نستخدم الفطر لفريش. بنوضعه بماء يغلي لمدة تقريبا نص ساعة بنوضع بالخلاط وبنطحنه ناعم نفس الشيء. نستخدم دقيق لكل الاستخدامات. الكمية حسب الحاجة بنضيفه تدريجيا. كل الناشر في الدقيق حنرفعه حيفضل معنا فقط البروتين. تابعوا الوصفة للنهاية هي بسيطة وسهلة المهم تابعوا تفاصيل يجب ان تكون العجنة جافة مثل ما انتم شايفين ماء ساخن نوضع العجنة بالماء الساخن ونتركها لمدة عشر دقائق بعد عشر دقائق بالماء الساخن نعجن العجنة بالماء البارد للتخلص من النشا نعجنها جيد تخلص من النشا اكتبوا إلي بالتعليقات رأيكم إذا بعد التخلص من النشا هل تصبح مناسبة للكيتو دايت أم لا اكتبوا إلي رأيكم بالتعليقات هيك بنكرر بنغير الميه عنها مثل ما انتم شايفين كيف النشا كله بنطلع كل النشا بنقوم بتغيير الماء تقريبا خمس مرات حتى نتخلص من كل النشا بفضل فقط البروتين معنا تخلص من الماء قدر الامكان تخلص من الماء قدر الامكان نصفيها شايفين كيف النشا كل النشا موجود المية كله راح تقريبا غيرت الماء خمس مرات، نعجنها قليل يعني حتى تتماسك نوعا ما يعني مش حتتماسك هي مئة بالمئة ولكن نوضع القدر على النار ونضع التوابل، نوضع السوم تقريبا خمس أسنان سوم وراس بصل مفروم، نترك الحساء يغلي لمدة 30 دقيقة، ومعلقة كبيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل أسود. نضيف معلقتين كبار صلصه الصويا بعد 30 دقيقه نوضع اللحم الحجم اختياري هو الحجم واعملوا الحجم المناسب لكم نتركها على النار 30 دقيقه يعني حتى تنضج هيك بعد 30 دقيقه نوضحها بالزيت منقليها او بالفرن هذا اختيار نتعامل معها مثل اللحم ممكن شوي ممكن بالزبدة ممكن بالزيت حسب ذوقكم ممكن نعملها مثل هيك نوضحها بالفرن نتعامل معها مثل اللحمة وهي مليئة بالبروتين يعني احنا تخلصنا من, النا... من كل النشط خلصنا فاضل معنا الفطر والبروتين تبع الدقيق هيك أصبحت جاهزة ممكن نوضع حمص نوضع خضار حسب ذوقكم كثير هي روعة وكثير هي مميزة للنباتيين وكثير مغذيه هذا شكلها كتير هي روعة مميزة وهذا مشوية شوي هادي من الفرن طلعناها خلينا نتزوقها كتير هو روعة للنباتيين هو بديل اللحم في أمان الله